فاذا مررت بذي الحليفه ساعه ورايت قبه احمد ومنارا فاخلع عَلَيْهِ وانشق لطيبها كبر وهلل معلنا بشهاده واسرع الى تلك الديار فانها بلد الحبيب بها تتم سعاده قسم الكريم بتربها وبارضها في محكم القران انزل ايات فهي المدينه فضلت عن غيرها ضمت ببطنها خيار الساده فاذا رايت تنخيلها نخيلها متمايلا يهدى اليك مع النسيم اشاره يا داخلا عفر لخدك في الثرى في تربه بثق الاله رساله نزل الأمين على الأمين بنورها ماء الحياة بها يسيل رفادة بلد بها المختار أكرم مرسل بلد بها المختار أكرم مرسل شيد لدين ثم رب صحابة. تالله إني مغرم بجمالها وعشقتها ولبست منها مهابة وشفيت من عِلَلٍ بِنَظْرَةِ رَوْضِهَ وَوَجَدْتُ مَغْفِرَةً وَثَوْبُ مَتَابَ وَرَأَيْتُ خَيْرُ الْخَلْ وَرَأَيْتُ خَيْرُ الْخَلْ فِي رَوضَاتِهِ مستقبل الآتي بوجه بشاشة ووقفت بين يديه أشكو حاجتي والدمع من عيني جرى بإثاضا أنا يا رسول الله عبد مذنب، أنا يا رسول الله عبد مذنب أبدل بثوب الذنب ثوب سعاد، سلم على الصديق والفاروق هم خير العباد وهم اكرم ساده وبباب جبريل الامين داعيا ان الدعاء اخي مخ عباده واسجد بروضتها وصل ركيعة وانشق لطيب من ثراها عباق صلى عليك الله يا خير الورى ما سار ركب نحو طيب بقاد